Η ελληνική κτηματαγορά πάσχει από τρία βασικά προβλήματα: έλλειψη πληροφόρηση, χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και κακή εμπειρία για τον τελικό καταναλωτή. Για εσένα δηλαδή που σκέφτεσαι να πουλήσει, να αγοράσει ή να νοικιάσει ένα κίνητο. Παρατηρώντας τα παραπάνω, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το message 4 Φοριού, τη νούμερο ένα εκπαιδευτική εκπομπή για το Real Estate στην Ελλάδα. Στόχο μα: η ενδυνάμωση των ανθρώπων προκειμένου να παίρνουν συνειδητοποιημένε αποφάσει σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Και για το λόγο αυτό χωρίσαμε την εκπομπή σε τρει θεματικέ. Η εργασία του Μεσίτη, όπου θα δούμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένα σύγχρονο σύμβουλο ακίνητων. Πρακτικέ συμβουλέ όπου θα δούμε μυστικά που πρέπει να προσέξει και παγίδε που πρέπει να αποφύγει. Και τέλο θα μιλήσουμε για τον κλάδο του ακίνητου, φέρνοντα κοντά μα καλεσμένου του χώρου. Είμαι ο Νίκο Κατσιαντώνη, παρουσιαστή εκπομπή και θα σε δω στο επόμενο επεισόδιο του Μεits4.